وانا ماشي معاك في طريقك أنا بستناك ولو انت اديتني الحريه أنا بختار افضل وياك فرحان وانا ماشي معاك في طريقك أنا انا ما ماسواش ابدا وبقولك نعمتك يا رب غنى الاقيك بتجمل وبترسم بتشكلني في اجمل صوره كل ما اشوف صورتي المكسوره وعيوبي جوايا محفوره الاقيك بتجمل وبترسم بتشكلني في اجمل صوره ياللي رحمك دي ابديه الغنية الأعمى بيشوف النور والمصدر من الناس مقبول والخاطي لما بيتألم ترفعه بإيدك على طول في الديقة وجدت للمخرج وعدتني من الحزن راح اخرج ديما رحمك قويه يا ربي الصعب ده قدامها بيفرج في الدقيقه وجدت لي المخرج ووعدتني من الحزن راح اخرج ديما رحمك قويه يا ربي الصعب قدامها بيفرج يا رحمة